На території Запорізького академічного ліцею тепер три спортивних майданчики з турніками для дітей, заасфальтовані футбольне і баскетбольне поле та новий майданчик із поліоротановим покриттям. Звісно, краще, бо там бо тут був асфальт, а тепер так, покриття. Звісно, падаємо, і якщо на асфальти падали, то ну, часто э, розбивав э, ну, розбивав коліна та Ох а тут краще покриття. Дев'ятикласниця Поліна Польшина розповідає, півтора роки захоплюється чірлідингом. Раніше ми займалися у спортивному залі, але зараз, коли буде тепло, ми зможемо займатися на цьому майданчику та вдосконалювати свої прыжки, бути підтримкою наших команд. Та розвиватися на новому спортивному майданчику безпечно організовувати змагання з волейболу, футболу, баскетболу та фрісбі, каже вчителька фізкультури академічного ліцею Оксана Ющенко. Сама головна його перевага це те, що він повністю безпечний. Тобто, якщо ми грали на асфальті, і постійно тут у нас якщо коліна збиті, і речі, ну, вони псуються, то тут ми можемо вже спокійно і безпечно грати, бігати. До нас приходять діти, які нічим не займаються, і ми проводимо, тут у нас є секція із баскетболу, була із настільного тенісу. Тобто діти, які не займаються нічим, вони займаються у нас спортом. Те, що спортивний майданчик буде доступним не тільки для учнів, а й для всіх охочих, каже директор Запорізького академічного ліцею Вадим Комісаров. Як це буде, скажімо так, Графік, який буде. Ну, давайте ми почнемо займатися, а потім вже будемо дивитися, які це вже грають. Спочатку за попитом наших дітей, а потім звідсіла вже буде все решта витікати. За словами Вадима Комісарова, майданчик збудували протягом двох місяців коштом державної субвенції – 2 мільйони 258 тисяч гривень. Олена Черкун, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.